El meu nom és Oriol Valentí Vidal, sóc advocat a 4 cases i professor associat a la Pompeu i vaig estudiar Dret a la Universitat Pompeu en Quatre 4 cases és un despatx d'advocats que va néixer a Barcelona fa 100 anys, assessorem fonamentalment empreses i em dedico a litigis i arbitratge. Jo vaig estudiar a la Pompeu per 5 motius fonamentalment. La qualitat docent, els grans companys que em trobaria, gent motivada i amb ganes de tirar endavant, la internacionalitat, les oportunitats concretes que em donava l'estudi a fora amb centres de prestigi, la combinació d'habilitats teòriques i pràctiques i en aquest lloc un factor més immaterial com podria ser el prestigi i el reconeixement que té la facultat en el mercat laboral. Hola, sóc la Mireia Noguer i estudiu el grau en dret a la Universitat Pompeu Fabra. Jo des de sempre volia anar a la Pompeu. M'encanta el campus i considero que és una universitat que potencia molt el fet que els alumnes aprenguin i que vegin la realitat i que surtin sobretot preparats. Quan entres en el seminari, que t'has de preparar un cas, tu estàs en un grup reduït i l'has d'explicar, has de portar els teus arguments del perquè. si estàs a favor o en contra de la sentència dictada o què hauries fet tu basant-te en la teoria, aquí és quan comences a descobrir realment què és el dret. I això també és un element diferencial de la Pompeu, no? que compta amb el teu esforç, és dir, és un estudi però No és saber-se la Constitució, sinó analitzar cada cas, discutir cada cas concret que necessita, però a través de la Constitució. Estudiar el Pompeu i a aprofitar les oportunitats internacionals que presentava em va entrar una falera no? i unes ganes i un cuc de sortir fora i, i estudiar. Vaig fer en el tercer curs d'estudis a la Pompeu, de dret, un intercanvi acadèmic a la Universitat d'Oxford i des d'aquí doncs, no, no, no he parat. I, de fet, a cinquè també a la Pompeu, vaig marxar a la Universitat de Pensilvània, a Filadèlfia, a fer un semestre d'intercanvi, també. I aquestes doncs, van ser les dues grans potes diguem, internacionals que m'ha ofert la Pompeu i això, doncs, amb els anys, va permetre que acabés aplicant a la beca de la Caixa que em permetés anar a estudiar als Estats Units a la Universitat de Harvard per fer un LLM, és un màster en Dret. Jo recomano estudiar Dret a la Pompeu, bàsicament per les classes i pel professorat, que és molt bo, per als seminaris que et permeten veure què és el dret a la vida real, en el món laboral, i pel campus. Al cap de cinc anys d'estar en el mercat laboral, m'adono que el grau de la Pompeu està molt prestigiat. I en aquest despatx, de quatre cases i d'altres despatxos equivalents, fitxen a moltíssims estudiants de Dret de la Pompeu, no? perquè saben que després de quatre anys de formació intensiva i de molt esforç acaben molt ben preparats.